فقط الاستغلال اسمو علاش لانه نشاط كبير وفيه بزاف ليتي وبمهيش هاد انا اللي نقول القانون فوق الجميع وحنا كشركه على كم مجموعه شركات تحت طائره القانون، لا يمكن نتجاوز القانون، وكما قال احنا مستعدين للجلوس ودائما كنا ماشيين يوم ماشي امس في اطار التعاون مع البروفيشينال ديال هذه المهنه وفي اطار التأطير ديال الخدمه ولكن الدراكاج سي اكتيفيتي انترناشونال العالم كله. كتعرفوا بعض الدول بنات الدوله ديالها بناتها بالدراكاج كدراكي وكتكريي احنا الحمد لله كل شيء الخير موجود ولكن هذه اكتيفيتي موجوده وغتستمر وغت البديل ديال هذه النهبه المتزايده وديال هذا الشيء ديال الاستعمال المفرط لرمال الكتبان ورمال الاراضي الزراعيه وهذا هو الخطر الحقيقي. هذه بغيت نبحريها وبغيت نقول اللي الصراع في هذا النقاش موجود ودائما اللي على بطرة كيكون صوته عالي شويه واللي على الحق يكون دائما هو اللي ولكن هو اللي تيصوت في اللخل. الحق منين هنا التعريف دياله بسيط في المقتضيات القانونيه والنسيج الاجتماعي